Camelia Bogdan, un nou demers împotriva subliniere F-ului Inspecției Judiciare, Andoara a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR subliniere IDNA. Exclus pentru a doua oară din magistratură în baza unui raport al Inspecției Judiciare, Camelia Bogdan, judectoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, duce mai departe rezboiul cu judectorul Lucian Netejoru, inspectorul subliniere F al Inspecției Judiciare. Amelia Bogdan contestă în instant raportul agenției Naționale de Integritate prin care s-a stabilit ce netejorul nu a încălcat legea, de subliniere nu subliniere i-a declarat calitatea de mason. Vezi aici raportul de PDF. Voi atac în contencios raportul de la ANI, deoarece nu există nici o hotărâre de excludere din masonerie. Conform statutului MLNR, 2, excluderea se atestă doar prin hotărâre irrevocabil pronuncat de o instan masonic, care nu există la dosarul de urmărire penal. <fie> în plus, lui Iseim Putce nu ar fi peletit cotizaile pe trei luni, care nu e cauză de excludere. Conform, ar 8 alin lit. din statutul MNR, doar neachitarea cotizailor pe un an ar atrage excluderea, a declarat Camelia Bogdan pentru stiri pe sursero. Justific calitatea de persoană interesată prin prisma calității de parte din dosarele numărul 7374/2/2017 înregistrat pe rolul curții de apel București numărul 191 2017 înregistrat pe rolul din asete constanta în care domnul inspector SEF se prevalează pentru a scapa de rigorile legii penale exhibând raportul an numărul 38336 2 19 2017 în care s-au strecurat serioase inadvertente, ce denaturează realitatea faptică în privința calității de membru al MLNR al domnului inspector SEF. Din cuprinsul raportului de evaluare emis de ani, rezultat, pe de o parte, Cadna a omis să informeze organul de urmărire penală despre începerea împotriva domnului Petenchinetejorui în dosarul numărul 191-2017, dar s-a în prejurii că Melenere a omis să comunice înscrisurile de unde ar fi putut rezulta încetarea calității de membru al Melenere a domnului inspector SEF, respectiv o hotărare irevocabilă a. A de o instantă masonică, conform dispart 8-alin 2 din statutul MLNR. Pe cale de consecinta, Agenția Națională de Integritate nu a efectuat o activitate de evaluare propriu-zisă, ci doar a procesat datele trunchiate furnizate de MNR fără a intelege distinct. Dintre radierea trecerea inadormire slash, suspendarea unui mason, si excluderea slash și încetarea calitatii de membru, precizează Camelia Bogdan în plângerea prealabil depus la an. Vezi aici plângerea prealabil integral. PDF Curtea de apel bucure subliniere ti a respins a trecut contestația subliniere fului inspecției judiciare, judectorul Lucian Netejoru, împotriva deciziei DNA care a constatat ce a fost mason subliniere I. Nu a trecut acest lucru în declarația de interese din 2006, a subliniere acum cere legea. n a clasat în splângerea pentru fals, în declarații, făcut împotriva lui netejorul de judectoarea Camelia Bogdan, pe motiv ce fapta s-a prescris. Eful inspecției judiciare a fost nemulcunit subliniere, ea a încercat să obțină o clasare pe motiv ce fapta nu există. Curtea de apel Bucure subliniere a resins în cererea sublinieră a validat concluzia dna subliniere ful inspecției judiciare a fost mason sublinieră i, i nu a declarat acest lucru însă nu poate fi tras la răspundere penală întrucât a intervenit prescripția penală Camelia Bogdan nu se las liniere-i cere redeschiderea cazului de fals în declarații împotriva sublinierei f inspecției. Plângerea penală a acesteia a fost înregistrat la DNA Constanca, însă a fost preluat ulterior de structura centrală a DNA. După cum vedei, noul dosar de la Constana a fost luat la studiu tot de dna, structura centrală dat la studiu acelui ai procuror, Remus Budi, ca să rămână în nelucrare. Între timp, la Loj. În datele de 0905.2017-1605.2017 s-au inut două adunări prin care se da posibilitatea membrilor care nu au declarat încă partenena, din motive de incompatibilitate, se scrie doar ce sunt parte la ordinul imiatic. Este o fichiună pentru a fi de greva ii de răspunderea penal. Dar, plata cotizailor se face doar ce trei asociai, de unde rezult ce domnul. Inspector F. este membru al MLNR, Victor F. a încercat să se apere în Insta învocând necunoaterea legii, fapt care dacă nu ar fi tragic, ar fi comic. Să nu uit ce domnul Etejoru este, este judecători în carier dânsului a cenzurata a prerile pereilor bazate pe necunoaterea legii, a mai declarat Camelia Bogdan pentru stiri pe sursero. Vezi aici plângerea depusă de Camelia Bogdan în Ladna Constanta. Edefect.